فكيني وحفلة خطي استنيت بالصلاة على اللي عايش فيها من بعدها ان بعدها لشفت الترحيب واللحية الضيوف الليلي فالحفلة وكل من قصدها ملتك راحبا جزيلا مرحبا مكيوفنا بالليل فالحب وقصدها أمي مبنح بنت الكرام الكريمة هلاصينا الزيون وصفها وما نسيها في عددها الزيون وصفها وما نسيها في عددها أمي مبنح عقاها مثلها كنا نخينا فالعقا والفريمة كفت عن المحاجة فيها ترجمة صفتها شعر وشيلة يا سليل أهل المراجل وانت يا محمد سندها أرحق لنا محمد يشقي الروح علينا يا سنافيا المظفر بالجزال نعتمدها والله يبارك لمحمد فرحة لنا انتو اهل الطيب وانهو ماس بس يوفون سيقيلة منزحونا الطيبين الساس وما تخلف وعدها اهل الشير الساسي سبعه ثلاثه سبعه